Mendeak dara matzagu gure eskubideen alde borrokan. Baina oraindik, gainditu beharreko oztopoak daude. Gugatik. Haiengatik. Gizon eta emakume, denok aurrerantz. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.